Много къде излети да. Два пъти праска да работи Хаки вика. Иги, други, по-упче да го снимам. Да тих път, снимай, снимай, снимай, Дай пак. Да, да, да, да. И, и на мен и той вика. <laughs> той зато и си купи нов костюм. <laughs> <laughs> да излиза, да, да е фотогени... фотогеничен. Иго, да. <laughs> цвет, сега ще прай шоу. Тушки, снимаем ги, давай. Ты еще укача, So cool. Да. Немай да не се запалят. Ето кой е стип в цялата страна. Добър ден. Ко време се? Тъжно. Мъка, мъка. Найми, не, не играхме се нес. Ти бих.